I denne filmen ska visa vise hvordan du oppretter en notatblokk i OneNote. Vanligvis så vill man gått på fil borte til venstre i OneNote og valt ny, og så vill man valgt om man skulle opprette en lokal OneNote notatblokk på lokal datamaskin eller en skyversjon. For å være helt sikre på at vi ikke gjør noe galt, så har jeg en annen tilnærming. Så jeg velger alltid å opprette rette notatblokkene mine i skya, altså på internettlagringsstedet mitt, OneDrive hos Microsoft. Da må jeg logge meg inn med min Microsoft-konto, og da går jeg på adressen portaloffice.com. Jeg tror de alle fleste skoler i Norge gjør det. Kan hende at det er et unntak, men de aller fleste gjør det. Jeg går på portaloffice.com. Her må jeg logge mig in med mitt brukernavn på institusjonen. Mitt brukernavn er Magnus N, og for å Microsoft hvor jeg kommer fra, så lägger jeg til alfakrøll og institusjonsnavnet som i mitt tilfelle er heof.no. Nå vil det gå litt tid, og så vill du enten bli videresendt til en ny side, eller så må du prøve det här nå på å Men i det øyeblikket jeg har trykket for å skrive passordet, så blir jeg omdirigert til min institusjon sin påloggingsside, eller feide innloggingsside. Jeg skriver da in brukernavnet mitt, og nå skal jeg ikke ha noe alfakrøll og institusjonsnavn etterpå, og så skriver jeg inn passordet mitt, og så trycker jag «Logg på». Og det som skjer nå, det er at jeg kommer inn i portalen til Office 365. Her kan du bli lurt til å tro at du skal inn her på OneNote for å opprette notatblokka di, men det er ikke riktig. Vi går bort til det valget som heter OneDrive og klikker på den. Da kommer jeg inn i harddisken min i skyet hos Microsoft, også da kalt OneDrive. Og det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal gå bort til venstre her, og trykke på ny. Nå kunne jeg gått rett ned her på OneNote notatblokk og opprette notatblokk med en gang, men hvis det er første gang du lager OneNote notatblokker, så anbefaler jeg absolutt først å gå opp her, det står mappe, og lager en mappe, trykker på mappe, og så skriver jeg OneNote, slik at jeg får samlet alle OneNote notatblokkene mine in i en mappe. Och så trycker jag på upprätt. Och da har jag opprettet mappen OneNote och da går jag ner och så klickar jag mig in i mappen OneNote, slik at jeg så liksom att jag befinner mig inne i den. Och så trycker jag på upp på ny med plussen här och trycker på pil nedover och så upprättar jag en OneNote klassnotatblock. Det første jag måste göra nu, det er att ge den notatblocket et namn. O min anbefaling er å holde det navnet så kort som mulig, og så informativt som mulig. Personlig så deler jeg inn i vår og høst. De aller aller fleste av oss trenger kun én notatblokk per semester eller per halvår. Så for eksempel hvis det er på høsten så skriver jeg H, hvis det er på våren så skriver jeg V. Så jeg skriver H for høst, og årstallet, som i dette eksempelet, er 2020 og så trycker jag på opprett. Det som skjer nå, det er at OneNote-notatblokka mi blir opprettet. Det som vi ser på skjermen nå er OneNote i skyversjonen hos OneDrive og hos Microsoft. For å få denne lokalt ned på harddisken og ned til skrivebordsversjonen av OneNote, så må vi trycker här på åpne på skrivebord. For personlig så liker jeg best å jobbe i skrivebordsversjonen. Alternativt er hvis de holder på med samskriving, da kan det hende at jeg liker meg bedre i skyversjonen. Men nesten alltid så velger jeg nå åpne, eh, eh, åpne, velge en app, og så velger jeg OneNote 2016 som er den. Altså ikke OneNote som er appen men OneNote 2016, og så sier jeg bruk alltid den appen, og så tar jeg OK. Og så med jeg si ja til det spørsmålet som kommer opp i forhold til en eventuell sikkerhetsproblematikk. Da åpner OneNote seg, og nå ser du nå laster den alt fra skyet og ned, og dette er en process du må huske på å gjøre hver du skal åpne i en ny datamaskin, når du skal ha inn dine notater. Og som du ser så har vi navnet H2020, som er navnet på notatblokka, og foreløpig så inneholder den her ingen faneark. Det siste jeg skal vise deg i denne filmen er hvordan finner jeg tilbake til OneNote notatblokkene mine, for av og til så kan det jo bli en del av dem, og da er spørsmålet hvordan åpner jeg og hvordan lukker jeg notatblokker. Jeg går tilbake i Office 365, i OneDrive og komme meg tilbake til eh, appene mine. Eh, jeg kan også gjøre det på denne måten at jeg trykker på OneNote, for nå skal jeg gå til OneNote-appen på skidtjenesten OneDrive. Når jeg går inn i dette området, så vil jeg få opp tre eller fire valg eh, på min side over notatblokker. Og den første, den heter Nylig. Her får jeg, ser høst 2020, det er den siste jeg har vært inne i. Jeg kan også trykke, og det er alle notatblokkene jeg har vært inne i som jeg får opp i den rekke her. Så trykker jag på mine notatblokker, da får jeg opp alle de notatblokkene som jeg har opprettet, og vær klar over at den siste, de siste du har kan komme gjerne litt nedover. Her ser vi 2020 er opprettet så kan det hende at andre personer oppretter en notatblokk, och da kommer de under Delt med mig, hvis de har en notatblokk for mig. Det jeg ofte får spørsmål om, det er kan jeg dele en side eller en fane i OneNote med andre? Og svaret er nej. Du må enten dele hele notatblokka eller ingenting. Du kan alltid eksportere ut, men hvis du skal dele og samarbeide, så bør du dele og samarbeide om hele notatblokka. Og for enkelte av dere så har dere et valg til høyre her, som heter OneNote klassenotatblokker, hvis dere har opprettet noe sånt nå. Jeg anbefaler deg, hvis du skal åpne opp noen nye notatblokker, så går du in i Mine notatblokker, finner den notatblokka som du ønsker å bruke, blar dig frem til den, trycker på notatblokka, du får da den opp i skyløsningen, og akkurat som jeg akkurat viste, så må du da gå til å åpne på skrivebordet, dette valget her, for å gå ned og så åpne OneNote 2016 og husk valget mitt, sier jeg her nå, på denne måten, og vi må igjen si ja til den sikkerhetsadvarseren som kommer, og så åpnes notatblokka og blir synlig og åpen her på skrivebordsversjonen av OneNote. Du kan når som helst bytte mellom aktive, åpne klassenotatblokker, og det skal jeg visa nå. Nå har jeg oppe vår 2017, og så skal jeg gå og, på dette valge her borte, og så kan jeg gå og velge H2020. Jeg kan gå inn på disse valgene her og velge på å høyreklikke på den notatblokken som jeg velger og så kan jeg velge lukk denne notatblokken. Da slettes den ikke, men den legges passiv, og vi må gå inn i skyløsningen igjen og laste den ned derfra. Man kan også legge den i forhold til papirkurver. Min anbefaling er ikke kast noe hvis du ikke er 100% sikker på at du ikke skal bruke det. Da kan du heller bare lukke papirkurven. Disse tingene med å åpne og lukke, er også mulig fra skrivebordsversjonen, og da velger man den som heter Åpne andre notatblokker, og så må man bla seg fram til å finne notatblokker. Men min anbefaling til deg er gå alltid om OneDrive og gå inn här på Office 365, gå på OneNote, og ut fra dette valget her så velger du å åpne de notatblokkene du trenger på din datamaskin. Da håper jeg du har fått en innføring i hvordan du oppretter en OneNote-notatplakke.